اس عید پہ کوشش کرنا کوشش کرنا کہ جتنا ہو سکے اپنے ساتھ والوں کو اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کرنا یہ بہت بڑا تہوار ہے جے چاہے تے راج آدے نختہ تا فرماوے جے چاہے تو شاہ کو در در خیر منگاوے بھجن رب تالا دکھ رہا ہے ہم جو بھی کر رہے ہیں جس طرح بھی کر رہے ہیں رب تالہ دیکھ رہا ہے اور وہ وقت نہیں لگاتا بالکل نہیں وقت لگاتا وہ ایک سیکنڈ کی بات ہے کن فایا کون اس نے فرمانا ہے اور ہو جانا ہے کبھی غرور نہ کرنا کبھی تکبر نہ کرنا کہ مجھے رب تالہ نے دیا ہے تو مانگنے والے کو دھتکار کے بھگا دو یہ نہ کرنا ایک نیا نویلا جوڑا نئی نئی شادی ہوئی ان کی عید کا دن تھا جیسے آج ہمیں عید کا یہ تہوار ملا عید کا دن نیا نویلا جوڑا اپنے گھر میں بیٹھا عید کی خوشیاں منا رہی ہیں دروازے پہ دستک ہوئی صدا لگانے والے نے صدا لگائی ہے کوئی رب کے نام پہ دینے والا تو وہ بھلا زمانہ تھا اس بندے نے اپنی بیگم کو کہا کہ بیگم جاؤ جا کے نہ دروازے پہ دیکھو کون آیا اور اس کو جو دینا ہے وہ دے دو تو وہ ان کی بیگم جو تھی وہ دروازے پر گئی دروازہ کھولا اور بلند آواز میں چیخ ہماری اور بیہوش ہو کے زمین پہ گر گئی کوئی ہوش نہیں رہا ان کو تو ان کا جو شوہر تھا وہ بھاگتا ہوا آیا کہ یہ تو خیرات دینے گئی تھی اس کو کیا ہو گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیگم جو ہے وہ دروازے کی دہلیز پر بیہوش پڑی ہوئی ہے اور مانگنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو آپ نے منہ پہ پانی کے چھٹے مارے اس کو ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کہ بیگم کیا ہوا تھا تو, تو خیرات دینے گئی تھی بندہ بھی کوئی نہیں تھا تو کیسے بھی ہوش ہو گئی تو اس نے بتایا آپ کو اس بات کا علم ہے نا کہ آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی کہا لگا جی مجھے علم ہے اس بات کا وہ کہنے لگی پہلے میں جس بندے کے پاس تھی نا اس کے پاس بڑا مال و دولت تھا رب تعالیٰ نے بڑا نواز رکھا تھا اس کو اس کے مال و دولت کی وجہ سے میں اس کے ساتھ رہتی تھی عیش و عشرت کی زندگی تھی ایسے عید کا دن تھا صدا لگانے والے نے صدا لگائی کہ رب تعلیٰ کے نام پر ہے کوئی دینے والا تو میرے شوہر نے دولت کے نشے میں آ کر غرور اور تکبر میں آ کر اس مانگنے والے کو وہ وہ گالیاں سنائی جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی اس کی عزت نفس مجرور کی تو وہ بیچارہ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا تو پھر وہ ان کی بیگم جو تھی وہ کہنے لگی کہ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا مال و دولت ختم ہوتا گیا آخر کار کیا ہوا کہ وہ روڈ پہ آ گئے کوئی چیز باقی نہیں بچی اس کے پاس تو گزارا بڑا مشکل ہوا تو میں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی گزر بسر نہیں ہو رہا تھا تو یہ جو مانگنے والا تھا نا والا، یہ جو مانگنے, مانگنے آیا مانگنے تھا مانگنے یہ کوئی اور نہیں تھا یہ وہی میرا پہلے والا شوہر تھا جس کو رابطانہ نے بڑا عطا کر رکھا تھا لیکن آج حالت کیا ہے کہ خود در در بھیک مانگ رہا ہے وہ جو اس کا دوسرا شوہر تھا جو اس وقت اس کے پاس تھا اس نے بولا اس سے بھی حیران کن بات بتاؤ وہ کہنے لگے جی بتائیں وہ جو اس کا شوہر تھا وہ کہنے لگا بیگم جس کو دیکھ کر آپ بے ہو کر گر گئی جس کو دیکھ کر آپ بے ہو کر گر گئی اور آپ سے دیکھا نہیں گیا یہ تھا تمہارا پہلا شوہر اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ جو صدا لگانے آیا تھا اس سے مانگنے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ میں تھا اور آج رب تعالیٰ نے مجھے اتنا مال و دولت دیا ہے کہ اس کو دے کر آج تو نے میرے سے نکاح کیا ہے تو صاحب رب تعالیٰ دیر نہیں لگاتا کسی چیز کو بدلنے میں جے چاہیں تے راج آدوں تخت تا فرماویں جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگاویں رب تالہ سب کچھ دیکھ رہا ہے غریبوں کا بھی رب وہی ہے ہمارا بھی رب وہی ہے ہم نے کوئی اتنا اچھا عمل نہیں کیا کہ رابطہ نے ہمیں مال و دولت عطا تافرما دی ہے اور وہ جو غریب ہے اس نے کوئی رابطہ کی ایسی نافرمانی نہیں کر دی کہ رابطہ نے اس کو غریب بنایا ہے یہ اس کے فیصلے ہیں اس نے جس کو جس حال میں رکھا ہے وہ اس کی منشا ہے وہ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے وہ کسی کو دولت نہ دے کر آزماتا ہے کسی کو امیر کر کے آزماتا ہے کسی کو غریب کر کے آزماتا ہے